હેલો જયેશ બોલો છો બાપુ જય માપુ હું યુવાય સેના માંથી સોંગ જે છે બાબુ તમે હા ક્ષત્રિય બાપુ તમને લાગતું નહિ કે તમારા સોંગ થી આપણા સમાજ પર કેવી અસરો પડ્યું અસરો તો બાપુ પડે છે નો ડાઉટ આપણે સમજીએ તો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 કરાવી દેવું નહીં કરી દો બાપુ આપણને શું નિરીક્ષણ કર્યું અત્યાર સુધી પેલું કોઈ મને શું વિરોધ વિરોધ મને ખ્યાલ નતો એ બાબતનો વિરોધ નો બરાબર અને અત્યાર લાગી કોઈ વિરોધ કરતું બી નતું હા આગળ આપણે કઈ કાર્યવાહી કરવી છે નહીં એટલા માટે બાપુ સોશિયલ મીડિયા પરથી આ વસ્તુ ડિલીટ કરાવી દો બરાબર આ વસ્તુ આપણને યોગ્ય ના લાગે ને કદાચ માફીનો કઈ વિડીયો અપલોડ કરવાનો થાય